Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас. Вручаємо пакунок, росу. Вот. Тут є вітальна відкриточка, кобаска, продукти, олія, свічечка.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 і ноги болять, і я не можу стояти. Що є в хаті, то то буде. А ви мені принесете, то я дуже вдячна вам за ці всі продукти і за ту пасочку. Таку великодню акцію благодійний фонд світлореформації проводить вже третій рік поспіль. Загалом підготували дві сотні великодніх пакунків, які доставлять двомстам пенсіонерам, каже керівник благодійного фонду світлореформації Іван Гонтер. Частково це були продукти благодійників, частково ми закупили тут паску, Ми закупили яйця, закупили ковбаску.